Me je Miha, za mano se nahaja ena najlepših slovenskih rek, po mnenju mnogih, zraven mene pa najlepši slovenski šef, po mnenju tistih z močno dioptrio. Danes zveste, kako je, ko kuharski pomočnik leti v muro, pa še ena, dva burger recepta izdama. Ko da to še ni dovolj, zveste najboljši recept za lokalno obarvan burger. Podelila pa bomo tudi čisto nov Weber žar, ki ga dobite tako, ko Miha pomaga v kuhni. Malo truda, pa malo sreče. Malo truda, prijatelj, a ti pozabil, kdo je vse tole naredu? Ja, Miha, jaz. A ja, se res. No, ampak, midva se tukaj dobro razumejo, da je zdaj kar pozaben, kdo je kaj naredil, veš. Mhm. Dobrodošli v še eni epizodi Žar, Žar legend. legend. Kot je omenil že moj uh, cenjeni vele kolega, se nahajamo na reki Muri, na splavu pri Žakovcih, ob mlinu na otoku ljubezni. A vidiš, Darko, jaz sem pa zmero mislil, da je otok ljubezni to, ko ti nak plavaš hrpno. Da mi je, zdi, meni raje razložiti v toti uniformi. Zgledaš, kot neki prekmurski jamiš. Vprosti, prijatelj, to je pa tradicionalna prekmurska noša, ki jo ponosno nosim ob tradicionalnem prekmurskem mlinu. Poglej, Darko, poglej to, kakaj lepota, kakaj inspiracija. Jaz mislim, da je to najlepši konc Slovenije, sigurno. Pa kako je bilo pesmi napisanih v muri. Mlinar na muri, preko mure preko drave, maček muri. Pa poglej ta mlin, a ni to genialno? Se strinjam. Pa veš ti to, da bi ti mogel biti mlinar. A res? Zakaj e, za to misliš? zato, ker si težki, ko mlinski kamen, pa tudi, če te ni na mlinu, meliš non stop. To bomo vzel kot kompliment. Skratka, ljudje, če mislite, da je Slovena mejhna in da nimate več kaj zavidati, modjte se. Taki biseri, kot je otek ljubezni, so dokaz, da je še kaj zavidati, raziskati in pojesti. In ko smo že pripojest, Darko, ova kaj žarla, ali kaj? Seveda bomo, ne. Darko, kaj bomo jedli? Jaz sem od tega govorenja že kar mal šloh. Si, ne? Danes bomo pripravili taki en poseben, lokalno obarvan burger. Si pravil prekmurski burger. V bistvu bi temu lahko rekli burger, pa glede na to, da se nahajamo na muri, je mirger. Darko, mirger! To je super ime, to bom patentiral. Boš pokazal, kako se naredi en mjrgerček. Bom, bom, samo še predtem. Kaj predtem? Kaj lahko predtem, Darko? Pekel bomo mjrger, kaj za že voljo lahko predtem? Predtem pa izdama dva hitra trika za boljše burgere. Hitra trika? A kaj hitra pasta? A to razumem. Prvič, dodatki za burger. Dosti krat se preveč ukvarjamo za samim mesom, pozabimo pa to, da so dodatki tisti, ki dajo največjo razliko. Pol pa dajamo noter samo neko majonezo pa kečap. O, o, o čak, kaj pa narobe z majonezo pa skečapem? Pa preden odgovoriš, ne pozabiti, da sta majoneza pa kečap najboljša prijatelja od Nič ni narobe, ampak... Za dodatki v burgeru lahko narežeš dosti več. Recimo dobra omaka lahko poudari okus mesa. Danes bomo delali eno tako prekmursko kimči omako. Kislo, pikantno, ki bo pravo nasprotje samemu mesu. Kimči pravša, to se tudi sliši tako prekmursko. kimči murger. Če bi obstajal McDonald's, fast food bi bilo to sigurno namenil. Ampak ja, jaz se strinjam, dodatki so pomembni, A gremo zdaj pečeti. In drugič? In drugič, kaj drugič? Ok, kaj drugič? Drugič, za pečenost samega mesa. Darko, od kje imaš to plesko? Darko, si ti brez mene pekel. A ti veš, da je to žar ekvivalent varanju. To je žaranje. Dosti krat se trudimo, da ima burger te lepe črte. Ampak pravi okus dobimo iz celotne površine. Se pravi, čim večkrat obrnemo meso, tem bolj enakomerno zapečeno površino dobimo in s tem tudi okus. Se pravi, ne bo tako lep, bo pa dober. Tako, ka Darko. Ne, ne, prijato, hecam se, hecam. Uh, ti, uh, kaj boš tole plesko? Se, jo ne rabeš več, ne? Hmm, darko, a veš, da tudi tale tvoja pleskevica s črtem ni slaba? Veš, kaj sem razmišljal? da sva vprej k morju, a ne? A pa sva res v prekmurju, prek prekmurje je preko mure. Mido se pa nahajava na muri. Kaj je pol to? Murje. Med tem cajtom, kaj Miha filozofira, bomo mi naredili prekmurski kimči. Se pravi, dodamo kislo repo. Darko, si vedel, da se eni repi v prekmurju reče burgola. To je taka velika repa, taka k tvoja glava. A ja, pa jaz ne filozofiram, ampak mudrjujem. Dodamo še malo. Gorčice. Evo, to pa res ne vem, kako se reče po prekmursko. A veš, kaj je? Pre me, pre preko všeč, kako so ponosni na ta svoj jezik. Takoj, ko se srečata, dva prekmurca murca začne gočiti. Ko jaz srečam, ko ga zaplane na morju, se raj naredim, da sem zozem. samo zato, da se mi ni treba pogovarjati z njimi. Ti ljudje zaplane, kot je ni enkrat začel govoriti, to je samo lapa, lapa, in to govorijo, jih ne moreš več staviti, Stav govorijo, govorijo, govorijo. In govorijo, dodamo govorijo. malo ribje, make? Lahko slišite, kjer koli ribo imate pa če pa nimate, pa lahko uporabite že kupleno. Dodamo še par ščepcev, pikantne suhe paprike in žličko hrena. Hreno, kimči! Prijatelj, Slovenci bojo jo ker je toliko pekoče, korejci pa zato, ker zganjamo nasilje nad njihovo nacionalno kuhno. Tako da... Uligam ja ne. To je, uprostite, po korejsko, sem dva tedna hodil na tečaj, pa so me pa profesori odkril. Dolga zgodba. A ti jo povem? Našo kimči umako še posolimo, popopramo, In to je to? To je to! Pripravljeni smo na mörger! Super, prijatelj, ker jaz sem res sestradal. Ali kaj zaješ? Se ni nek zaješ. Včasih so delavci na mlinih, na rekah, fejs dosti delali in zato so tudi pol radi fejs dobro pojedli. Zato smo se midva odločili, da bo v našem mörger burgeru dvojna doza mesa. A vidiš, in je že parjev, enkratno, drugače pa to totalno podpiram. Dvojno meso je zmeren dvakrat boljš, je enojno. Govedino bomo pekli v kosu, jelenovo meso pa smo zmleli in naredili pleskavice. A jelen je tudi tukaj. To mora biti pa kar ogrožena sorta prek morju, ker si predstavljam, če se pojavaš z drugovi na tej ravnici v lendavi, te v murski takoj vidijo. Najprej popečemo file minjon, ali končni del pljučne pečenke. Plučna pečenka v burgerju, Darko, zdaj pa vem, zakaj temu placu reče oto ljubezni, pljučna. Filej bomo pustili deset minut počivat, da se sokovi in miha umirijo. Med tem časom pa bomo spekli jelenove pleskavice in popekli slanino v rezinah. Plučna jelen pa slanina. Če bi imel samo tri stvari, ki bi jih lahko vzel s sabo na samotni otok, to je to. Gruh, kimči, endivje, jelenčka, kos pljučne, Sirček. pa sladinca, radiča. Darko. Obstaja boljša kombinacija kruha, mesa, pa zelenave, kot tale burger. Sam poglej v kruh, pa gor kimči, zeleno solato, pa jelen, pa potem plučna, iz serčkom, pa slanina, pa gor radiček, pa kimči, pa v mansardi spet kruh. Kaj boste ta burger delali doma, gledajte, da boste imeli bliz kuhinske brisače, ki se vam bojo celine toh dele, preden ga boste poskusili. Darko, vse ga bojo poskusila, a ne, da ga bojo poskusila, Darko? ne, da ga bojo poskusila. Ne vem. In? Kaj to je vrečno dobro. To pa se s njih nekaj rezultat, ko po grejsko? Darko, to je poezija med dvema kosvema kruha. To je eksplozija mesta in umake. To je prekmurja v malem. Že v daleč je dober, odblis je še je? Pravi, da je na svetu toliko različnih vrst burgerjev, kukar je različnih žar mojstrov. Ampak vsak dober žar mojster za svoje delo potrebuje dober žar. In točno take žare delajo naši prijatelji pri Webru. Legendarni Weber Žar paket, ki vključuje tudi čisto nov Weber Žar, lahko osvojite tako, da pravilno odgovorite na nagradno vprašanje. spodaj v komentarjih. No, pa žrebati vas moramo. Ne, samo pamet, tudi srečo treba imeti. Nagradno vprašanje pa se glasi, kako se po prekmursko reče, vrsti res velike repe. No, kako se reče? Se sem prej povedal, a me nisi poslušal. Mihi, jaz se nikoli ne poslušam. Tarko, me imaš v kadru. Mihec, ti si vedno cel v kadru. Aha, aha. Mislim, a me loviš skupaj žarom, pa muro v zadju, pa vsem? Ja, to pa ne, Miha. Mores stopit kaj korak nazaj. Aha, a tako? Ja, malo še. A tako? Ja, malenko še, Miha. A ja, a tako... E, tak je, zdaj super. Na, Mihec, drži. <laughs>